пане Олександре вітаю вас в ефірі марафону отож після значних руйнувань яких зазнала енергосистема Хмельниччини в суботу 22 жовтня яка ситуація станом на цю годину зокрема в самому обласному центрі Слава Україні героям слава! Вітаю всіх наших телеглядачів Ну власне 22 жовтня це вже був черговий терористичний акт, тому що Перша Хмельницький і частина Хмельницької області терористичні акти отримала ще 10 жовтня, і ми ще від 10 жовтня не повністю встигли угофтатись, ну а власне тільки виходили на повноцінне відновлення основних джерел жевлення. В суботу дійсно ми мали серйозний терористичний акт, частину ракет збили наші сили ППО, за що ми їм дуже дякуємо, Частина ракет, на жаль, прилетіли в об'єкти критичної інфраструктури, і складність в тому що окрім Хмельницької громади окрім великого об'єкту критичної інфраструктури терористичному дару був підданий також об'єкт Шопетівському районі а також Рівненська Луцька область Волинська вибачаюся область Це в нас система в принципі зав'язана тому тут питання не відновлення заліза тут питання відновлення енергосистеми ми ще в суботу фактично забезпечили водопостачання роботу каналізації і відновили десь на вечір порядка 75 відсотків електропостачання для населення в неділю воно було відновлено на 98 в неділю споживання було невеликим очевидно що, що через вихідний день в понеділок на жаль споживання дуже сильно зросло і дійсно вранці у нас близько дев'ятої години почалися аварійні відключення приблизно 30 відсотків населення потрапили під ці аварійні відключення це не планові відключення це не віру відключення це аварійні тому що споживання перевищувало генерацію на той момент. Ну, але за приблизно годину вдалося відновити. На 98% ми вийшли з живленням. І до 18.00 сьогодні 98% мешканців міста були з світлом. У нас залишалося кілька багатоповерхових житлових будинків в двох мікрорайонах, тому що їхні підстанції просто немає звідки заживити. Фізично це зробити неможливо. Ми забезпечуємо туди генератори, забезпечуємо туди буржульки в один з будинків, тому що він на електропостачанні, електроплити в них, і їсти нема на чому приготувати. З 18.00 у нас був задіяний вперше за довший час графік аварійних відключень. І знову ж таки десь приблизно 25% населення зараз 18 години без електропостачання до 21.00. 21.00 електрика буде подана. Ну і в принципі ми вийдемо знову на показник 98%. Вода, каналізація працює, е, з, критична інфраструктура працює, У нас медицина вся на генераторах, тому жодні туристичні зарози нам тут е, ніякої шкоди не несуть, ми за 10 хвилин переключаємося, працюємо, так само медицина з теплом, бо всі медзаклади, крім газових котлів, на е, твердопаливному працюють, е, тролейбуси в нас е, 30% від загальної кількості продовження їздили, зараз годину після, їх їздять завтра ми теж плануємо так само 30 випустити для того щоб забезпечити можливість людям доїхати на роботу ну або власне до місць інших занять працюємо ремонтники працюють енергетики працюють кожен день і в день і вночі вся комунальна сфера вся енергетична сфера працює не покладаючи рук і я думаю що ми всі показуємо що скільки б вони ракет по нас не кидали ми будь-яке залізо відремонтуємо а е, морально ми від того стаємо тільки сильніші, зліші і маємо ще набагато більше бажання працювати на фронт, на перемогу, обигнати цю російську нечість з української землі. Безумовно, але ось влада багатьох міст, зважаючи на руйнування енергоструктури, е, е, і е, перебої з електропостачанням, е, пришвидшеними темпами е, розпочинає опалювальний сезон для того, аби споживачі в своїх помешканнях менше е, вмикали електрообігрівачі та іншу побутову техніку. Е, як з опалювальним сезоном у вашому місті? Ми частково розпочали опалювальний сезон е, ще на початку минулого тижня. Ми заживили, тому що тоді дуже сильно впала температура, було таке, що однієї ночі навіть мінус один був, ми заживили наші всі медичні галу, заклади, вони з опаленням, ну і також заживили дитячі садочки. Всі дитячі садочки, які в нас працюють, а це більше 30 дитячих садочків на сьогодні, вони всі з опаленням, вони отримують опалення в режимі постачання гарячої води, тобто ми їх нагріваємо вранці, нагріваємо ввечері, ну і маємо температуру в межах 18-20 градусів, чого наразі достатньо для нормальної комфорту роботи дитячих садочков населення ми були готові подавати теплоносі ще 20 вересня вже 20 вересня ми закінчили всі технічні роботи отримали паспорт готовності до опалювального сезону ну але поки поки не розпочинали і цього тижня не плануємо розпочинати, температура, ну, сьогодні, наприклад, в день була плюс 17, сонечко, ночі теж плюс 7, плюс 8, тому, в принципі, намагаємось переконувати людей, що треба тропіти, не вмикати електроприлади, ну, хіба у випадках, якщо є маленькі дітки, і то їх вмикати тільки вночі після 23.00, коли вже нема пікових навантажень, тому що, ну, це, власне, дуже важливо, це економія, по-перше, для кишені кожного, тому що за цих півмісяця люди від тисячі, півтори, двох гривень однозначно зекономлять. Це економія газу для держави, а це для всіх нас надзвичайно важливо. Ну і я думаю, що ми зможемо при такій температурі не починати, а як тільки температура буде понижатись, ми в Хмельницькому в нас система так відлагоджена, що ми впродовж доби 95% споживачів подаємо, нам не треба там розганятись, ми до всього готові, ми вмикаємося швидко, запускаємося швидко, і впродовж доби ми опалення так. для 95% споживачів забезпечимо. Так. А ось ви сказали, що порівняно з вчорашнім днем, сьогодні різко зросло споживання, це ж Мабуть, не лише побутові споживачі, бо понеділок робочий день і промисловість. Чи е, маєте якийсь графік аварійних відключень для промислових підприємств? Власне е, так, так званий ГОП, графік обмеження потужності, коли на промислові об'єкти подається менша потужність, він в нас застосовується 60 жовтня і частина наших промислових підприємств і виробничих об'єктів вони в обмеженому режимі споживання і це теж проблема тому що це робочі місця, зарплати податки, економіка а без економіки війна не виграється це другий фронт, який так само має ефективно працювати тому поки обходимось по суті обмеженням потужностей, дуже сподіваємось що так і вдасться відпрацювати споживання сьогодні зросло за рахунок багатьох факторів це звичайно ж і населення вчора Субота, неділя, зазвичай хмельничан менше в місті всі дні е, власне школи, садочки, а. інші державні установи, муніципальні установи. Ну, Це все я, ви, основні риси роботи, яку проводите, нам окреслили.